اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه هنتعلم في الفيديو بتاع النهاردة ازاي نعمل تنشيب للمفرش يعني نخليه ناشف بالطريقة دي كده وغرزه باينة معانا مفرش اهو طبعا الفرق واضح بين المفرش ده والمفرش ده هنخلي المفرش ده زي المفرش ده بنفس الطريقه هنجيب اي حاجه طبق فاضي بس يكون غويط واحط فيه ربع كوبايه ميه ساقعه واحط فيه معلقتين نشا واحد كده 2 واقلبهم في بعض لحد ما النشا يدوب خالص بعد كده هجيب كوبايتين ميه سخنه مياه سخنة خالص البخار بتاعها باين في كده كوباية، هجيب كمان كوباية، هحط عليهم، يبقى كده حطيت ربع كوباية مية ساقعه مع معلقتين نشا، بعد كده حطيت كوبايتين مية سخنين، كده النشا ديت. هجيب المفرش الميه السخنه مش هتكشكشه ولا حاجه هحط المفرش في النشا والميه هحاول افرد فيها في الميه هسيبه في الميه السخنه حوالي ربع ساعه قبل ما الميه تهدى وهفرد الغرز برده وهو في الميه يبقى هسيبه في الميه لحد ما الميه تهدى وهوريكم هنعمل ايه ثاني وهرجع لكم ثاني اوريكم هنعمل ايه ورجعت لكم بعد ما فات ربع ساعه والمفرش المية هبدأ أشد في الغرز بتاعته بعد كده هعصره من المية بس مش هعصره بالطريقه دي طريقة الضغط كده خلصنا المية. هجي هكون حاطه طبعا فوطه قطن او اي حاجه قطن عشان تشرب الميه وبفضل افرد في المفرش كده طبعا لو في بلكونه ممكن تحطيه في الشمس بينشف على طول انما لو هتحطيه جوه البيت بيفضل حوالي يوم وبالما ما ينشف والغرز تبان طبعا ما ينفعش نشرب بمشبك علشان لازم يفضل مفروض على سطح مستوي فلو فيه بلكونه في الشمس الصبح هينشف حوالي ساعتين بالكثير قوي بس لازم برضو يفضل على حاجه مستويه عشان الغرز تثبت والشكل يبان بفضل اشد فيه كده وبفرد بفضل افرد في الغرز ولو طبعا لو المفرش فيه شغل كتير ان فيه غرز وبروز بثبتهم بالدبابيس علشان يفضل واخد الشكل بتاع البروز بتاعته وبفضل سايباه كده حوالي يوم او يوم كامل وبعد ما ينشف والنشا يتشبع فيه بعد ما ينشف هتبقى معانا النتيجه النهائيه بالشكل ده كده مفرش ناشف لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه